Irmeli taas tässä, hei. Tällä videolla esittelen, miten PowerPointissa voi käyttää automaattitekstitystä. Se on tarkoitettu live-tilanteisiin tai sitten vaikka Zoom-kokoukseen, mutta nämä tekstitykset eivät tallennu siihen Zoom-naudutteeseen. Eli jos haluaa tehdä sellaisen video, jossa tekstitys on mukana, täytyy käyttää jotain ulkopuolista, esimerkiksi Screencast-Aromaticia, jota mä itse käytän. Kaikkein hienointa on, että tekstitys voi olla joko sillä kielellä, jota puhutaan, tai sitten tekstityksen saa myös käännettynä. Aika tärkeää tietysti on, että puhuu huolellisesti, muuten se robotti ei tunnista. Ja näin se sitten menee. Avaa esityksesi PowerPointissa ja mene diaesitysvälilehdelle. Ruksi sieltä käytä tekstitystä aina. Avaa sen jälkeen tekstysasetukset. Anna kieli, jolla puhutaan, kieli, jolle tekstys tehdään, lisää mikrofoni ja valitse paikka, mihin tämä teksti asetetaan suhteessa diaan. Ja sitten testaamaan. Eli aloitetaan esitysalusta. Silloin tänne dian alapuolelle alkaa kertyä tekstiä sitä mukaan kun puhun. Aika huolellisesti pitää ääntää, sillä suomen kieli ei ole näitä Microsoftin parhaiten tukemia kieliä. Eli näin se tekstitys tulisi suomeksi. Seuraavaksi kokeillaan. Miten onnistuisi kääntäminen englanniksi? Testaan vielä, miten PowerPoint onnistuu kääntämään suomenkielistä puetta englanninkielisiksi tekstityksiksi. Aika hämmentävän hitaasti ja huolellisesti pitää puhua, että edes jotain saa talteen. Eli ihan vielä tästä ei ole tuotantokäyttöön, mutta kehitys on kyllä huimaa. Okei, okay, I added a new slide here, this time in English, and I, I changed the uh, subtitle settings so that language the spoken language would be English and their subtitle language would be Spanish. Let's see if uh, the quality of the translation is better when it's done between two major languages, not a small language like Finnish. Wow.